في الوجه والأثر للمذيع الاسم مصطفى لقد شكلت إضمامة الوجه والأثر حقلاً وجودياً ملغوماً حيث وجب على سالك هذا الحقل أن تحذل قدماء القلم دهس له من معرفي فتترنح. راق الألغام المعرفية لتتحلحل من بين حيث أبعادها الأسطورية والتاريخية والفلسفية والأدبية والسياسية في آخره باختصار مختزل فحبات تربه النصوص مشاعلة وعلى تمام الأهبة للتشضي من أجل صوغي خريطة جديدة لعالم الكتاب. ولما كان الحال مربكا في الإمساك بثيمة مخصوصة لأنها متواشجة بعوالم معرفية متداخلة حتى التماهي تارة، وقد تبدو سطحيا أنها أرخبيل متشطي تارة ثانية، فإنني تلمست الركون الى قوار معرفي اعتقدته ينسج حزاما متينا يلحم حزمه النصوص ويعود بها الى منبعها الاصلي وانسجاما مع سلف اهتدينا الى الامساك بثنائيه الموت والحياه التي في راينا تؤسس الاسر الصلب الذي ينبني عليه صرح المجموعة النصية، ولعل الوقفة القللية التي يتشح بها العنوان، ولعل الوقفة الطللية التي يتشح بها العنوان، يعتبر مدخلا لما كان، ولما صمد وبقي، لما زال ومات، ولما ظل مقاوما وشاهدا، انها اي الوقفة الطللية الوجه الحي للميت، الوقفة الطلبية الوجه الحي، الوجه الحي للميت، إنها شاهد إثبات للنفي، فالوجه الذي سافر في غياهب الوجود ظل مشدودا إلى وتد الأثر، بل إن الأثر وجه